Există unele momente în viața ta în care îți dorești ca totul să fie perfect. Vrei ca petrecerea ta să fie reușită? Solista de muzică populară, lăutărească și de petrecere, Simona Tone și Taraful Nicu Manciu sunt alegerea perfectă pentru orice tip de eveniment. Bucură-te de taraf și formație, incluzând toate genurile de muzică! Alege grupul vocal instrumental Simona Tone. Garantează reușita evenimentului prin profesionalism și seriozitate! Revin-o la tradiție cu Simona Tone și Taraful Nicu Manciu